Hledáme rampu, to znamená to místo, kam musí věd všichni závodníci. A nevíme, kde je. Zaparkovali jsme asi 10 km odsud, je vedro 39 stupňů a my jsme se asi ztratili. Tak jdeme hledat. Hmm. Start. A tady Tady budu. Tady, A pak dolů. Dobrý. Ciao. Ciao. Ciao. Čau, čau. Česká tajenka. Vlastákorec. korec. Jo, korec. se dívaj na českou tajenku, je super. Vlá, vlá, vlá, vlá. Čau, konci ráda. bych si vzal hypotéku, prodal dům, byty, auto, děti, ženu a bych si mohl koupit tričko. Jsou zblásnili v té Paraguay jdeme. Lidský mumraj. Několik desítek metrů tímto směrem je tračku, kdybou závodníci přejíždět. Lukar je tady obrovský zájem. Všichni sledují, všichni se koukají. Takhle to vypadá závulicí. Pateko. Uh, Pateko? Mateko. Pateko. Pateko. Je to dobře? It's good. It's good. Yeah. Okay. In Czech Republic it is čau. Nebo čau. Nebo ahoj. Pateko. Ciao It's Ahoj. Ahoj. Pateko. Ahoj! Ahoj! co Tak je. Každá velká akce musí být zásadně střežená. I tady jsou rámy, díky kterým budeme detekovat, jestli u sebe nemám nějakou kvůli věc, teda zbraň. Tak uvidíme. Tak asi je to v pořádku. Tak a taky pýpaj. Takže ten, do je v pořádku. Pít. V si řídíme mnozí pravidly, že každý zákon se dá nějakým způsobem obejít. A ta hlídka, kterou jsme před chvilkou prošli, podívejme se na ně, tak ta nás třeba před půl hodinou nepustila. Tak jsme to zkusili po druhé a ejhle, jsme tady!